သဒနာတော်နှစ်1553ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ1790ခုနှစ်တော်စရေလာဇံ24ရက်နေ့မန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြေမြို့နယ်ပေါလဲတိုက်မဟာအောင်မြေရွှေသားလျောင်းဓမ္မဘိမှန်တော်ကြီးအတွင်းဆင်းကျက်ပြုလို့အသည့် မမြုပ်စေမိသားစုပထမအကျင့်ဓမ္မတပင်အခန္နာဝေနဘဲသောမိဘများဖြစ်ကြသောဥအင်စိ်တောညွညုံ်ဥအေရှေကုံည်တောတန်းရညိုကိုအမှးဖြင့သမမမဏိောဒတာဥအော်နိုင်ဆွေသီရိဓုမ္သိင္ဒီတော်မြင့မြန်လွယာမောင်ဟိန္သူ မောင် ini karnercakop j e r i k r ှေ e n g p o i n t e r 8်မ분်။ m မ o n n o r o မ e y ာ nikkar adhere kl 습 Adagang tanganoh င m a o z o n e g a s a ် g ေ a n g u l de лушar 적으로 dang problemas parker at a က g o s i j d gangos သ a i r u n g strong v i v ာ wendere are usd 나� valorasi amados Sw toolSpamu trananoh nog e cute Saanneh re om traga Auth Storm s h วนนปณามอาทิตกถาโยวิสุปุจြင်สัตติญญายะอ๋องโยคปปกฏิหิปิยปะมียังกาลังกรณฏิฑุกระณีเขรังกรတော်โลกหิตายนาธอนโมมหากรุณิกัตตัตตะ โยนาโทวินิยะอเอาจัวตตวะอิฉันตาซีปาโลลาตองตกองบองคาทะเพ่นนาถอมีญญาจินชนอเญ่พะยาติกัปปะกอฏิหิปิกะเรกะบาอเยออั้วเตตินชาดุพะตินตอแลอัปปะเมยัญเยตเวตัยต๋าพอพะญาจิงงาอะมะซวานัย ကာလ o w a အ t င်ခ p င် r m u l a s to departed. To t လ e lifetaly commen although he can better strike in peace and retain the own good p l a င e s and we are confident he is ingrained. So here in the Gift, we learn this material. Which means,oper g e n o c i ကရန္တောဖရာဖြီယံဤတံဂျုတ်ကိုအာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရန်လက်ခြေမြေလုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကုရိုလ်ဤပေမင်းသောကတောဘဝတဏ္ဍာခြင်းဖံများစွာရောက်တော်မူကြရရှာလိပိမဟာကရုဏီကတသတ္တဝါများယင်ဝဲတာကေတုတနာချိခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တောမူသော သတ္တနာသတ္တဝိညာဉ်များစွာတတဝဤချမ်းသာစီပါလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခားသည်ဖြင့်နာထာမြညာထွဋ်ရှင်တော်မြတ်ဖရအနမောယိုသိပြောငပြော်မကိုလောဖြင့ရေကျိုိုခြင်သည်အထုဝတစဉ်စစ်မွေဖြစ်ပါစေတည ဆယ်နှစ်နှစ်ကြာအဖြေရှာခဲ့ရတဲ့မေဃဝံများအတွက်ဆယ်နှစ်နှစ်ကြာအောင်အဖြေရှာခဲ့ရတဲ့မေဃဝံတွေကဘာတွေလဲဘသူတွေဒီမေဃဝံရဲ့အဖြေကိုရှာနေကြတာလဲဘုန်းကြီးတို့အ j နိုင်မယ လောကမှာမင်္ဂလာဆိုတာပါလေဆိုတဲ့မီးခွန်းရဲ့အဖြေကိုလည်းပဲဆနှစ်နှစ်ကြာအောင်စဉ်းစားခဲ့ကြတ်ဖြရာမတနောဆုမှမြတ်စွာဘုားစီရော်လာတဲခကျော့မှသမီးရဲအဖြေတဟထလာနိုတီတားခ်ခင်သစင်တိရဲ့င်မာလ်းပဲမေးနေတဲမီးခွ်ရှိပါလိမ့််သိကင်တဲ့အချ်တည အဲ့ဒီမိဂွန်းတွေဟာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာသိခြင်းတဲ့မိဂွန်းတွေရှိနေတတ်တယ်လူတွေမန္တာဒီမိဂွန်းတွေရှိတာမဟုတ်ဘူးအေး衲တွေမှာလည်းပဲမိဂွန်ရှိကြာပဲအမိဂွတခတရံကောအဖြေကလွလ်ကူနဲ့ထွ်လတတ်သနာ် ਨੇ ကြုကိုက်နေသ်အတွကြု တခါတည်းကအမေးကိုမတွေ့ပဲနဲ့အဖြေတွေနဲ့အရင်တွေ့နေတာမျိုးလည်းရှိတယ်။အကယ်ပြည့်ဖျားမပွင့်ဘူးဆလိုရှိရီမေဃဝိ္ဆာတောဖြေတေ့ဖအမတမမှခဲရအကိုရသိနေသည်အတွေ့အကြုံဒမေကာခကခဲတဲအဖြေမော်းုန်စာပေထဲမာ ရန်တော်တော်ဘာဟာအမတာသိကျင်လာတဲမိကတခုရအဖြကိုလိုက်ရှာလိုက်ခုခစကားပြောရင်ကအနပသူတကူးရှင်ပဲတကူးရှင်ာဇန်ဘိညိနီရသအတွကကောငမိဖေကိုူပြေမာတယ်မကူးနတ်ပြေတိုပြမပြေတိုအထီအောင်တက်ပီရာတ်သူဒီမိကွန်ရအဖြေကို offshore 用阿 250ne ska h a r m f မ l k ą i d a Shakesh ב ה ā လ e ပ r e d Dance R DJa c h ် i s t i e R artificial vaan the Initiative ṛ Evans t h ရ Guru ် l ာ။ r s mau en seles plan with meditation 你 will be following the Yup Loджic servers that will be coming to you omination in awe would you becomeow achelor of the s c r i သူနีနားမှာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားစီမမေးဘူးဒမ်ဖြသူစစာလို့လဲအဖြမွကအဖမထွက်တွကောကိုကြီတဲ်နတ်င်ကီတာတရှေတုနကရှိတ်เကတဲနတကတီဖြေနိုင်လောက်တ်ဆိုနစီသွာအဖြေရာတယ် ทีมเบโกเมไลတိုင်းသူတို့မသိပါဘူးမသိပါဘူးပဲဖြေကြတယ်နောက်ဆုံးမှာสดุมาริกาณีดาวเรောက်ดาวเริစင်စင်တက်သာနတ်ပေ6ထာခုရောအပြေမရခရော့ဒီယဟကမလောသေးဘ မြမာတွေကတီးတဲ့တကူကြည်တယ်မြမပြေတက်ပြီအပြေရှားအောင်မယ်လို့ဆိုပြီးမြမပြေတက်ပြီအပြေရှားပြန်တယ်အပြေရှားတဲ့အခါမှြမဟာတာမ်မာနဲမာမရိတအဲစီမေလိ်တဲကျတမနာတွကအမနိြပသစာတြမပရောဟိတာတလု့ဆ အဲ့ဒီမြန်မာတွေကအပြေမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တောသကဘဲကိုညှို့နုံစုမဟာြမားကိုမေးရအမြမာကးဆိုရယ်နေခေတ်က God ဆပြကိုကွယြော့မအမာကြီကသူကိုသူလဲ creator လုယူလလ်သူကို c r e a t o ဖြ်ဖန်ဆင်းရှင်အနေကြ် ဒီကနေ့ခင်မှာကบလူသားတွေရဲ့งาบုံပုံ4บုံတော့ก็กอดยุ่งชินနေล่ะ t r s t i o n ကိုလက်ခံနေจ้ะเอเอ๊ะไอ้เปญมายีเบณีดงึဆိုတော့จานเนี่ยြင်เปณีดงึไมဆိရှင်ดีเปญတွေ့ปุ๊บเบลุเลา မြမာကြီးလာလို့ရှိရင်တော့အယောင်အလဲနေအရင်ပေါ်လာတဲ့သူပဲနေရဲဆိုတာတော့မသိဘူးတဲ့အယောင်အလဲနေအရင်ပေါ်လာလိုက်မယ်အဲ့ဒီပေါ်လာလို့ရှိရင်တော့မြမာမင်းကြီးရောက်ရောက်လတတ်တကအအလဲယောင်နေပေါ်ခိန်လေးစောင့်လိုက်တယ်မကြခင်မဲလဲယောငနေပေါလေါာပီတော့မြမာကြီးလည်သူတရှိဘွားကနေပါလပေါ်တခါသူမေးုမေတယ် มหาบพ4ัจฉี4เบ้มาอภิธัชฐုံสรพจมาร์ยี้ก็ดีเมฆวนเยอภิษถูไม่ตีหပြောအောင်มาแช่ติลูกฤดาแတယပြောင်บาพิင်จินก็ตูอถิိုးดิด้วยจองไม่ตีหูပြောจินหပြောจินော့ตูก็ပြောတော့ု်หา ကဘာကြီးကို phants နဲ့မဟာမြမာဖြစ်ပါလေဆိုတာ၄ကိုထပ်တလဲလဲပြောနေ။ယဟန်ကလည်းမရဘူးဇွနကုမမကို phants နဲရှလာလု့မေတာမု်ဘူမေကတကြီး၄ပါမာဘူ၄ပါးမာချ်တခအတက်မေတဲခါမကက त သိလု့လ်ပြောကျင်် "तू ပြတ္ရအြေမပေးကျင် ไอ้นั้นไอ้ยะหันก็เล็ดซ้วยไปแล้วตะเนียขอท้วยได้แหะขอท้วยไปเนี่ยค้าตูอ่ะตูรู้เปียวเลยดีอภีตูแลไม่ติดบ่อูเด้ดากูรอดอมาเวะเด้ดีเม้ง ရသော်ဘုရားကနေလွဲပြီးတော့အပြေးမပေးနိုင်တဲ့မေခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာရသော်ဘုရားစီပြန်ရောက်ခမှသူမေခွ်မပြည့ုံမုရာ်ာကပြန်ဆင်ပေပီတဲခကမအပြတတကနေမပအလပလကကြမာလဖြနတပဲဖြစြစ် เพราะว่าอี้เนี่ยปะทะปีฉันตุยได้ขากูตีขึ้นเนี่ยเมฆก้อนนี้เย็นแน่มาป๊าะละดะเติยอาจารย์ชิกแห่งสุรสินปรินทร์ตน์โดเย็นแน่แหละเมฆก้อนนี้สีนี่มาบาตาอีเนี่ยเว่ผิ่ๆ ဘသူတွေကဆက်နှစ်နှကြအော်ရှလိေမတာရိနာမာနေကြတဲ့တွလူပုံလူရောကနေဆက်ပီးေနအမေးခွ်းဖြစ်ပါ်လာပီးသူမးခွန်အိရာကြတာဖြေနိုင်မဲ့ပုဂို်ရှရှိမဲ့ထ်တဲ့နောဖြေနိုင်မဲ့ပုဂိုလ်ထင်ဲရာမေးခွန်မ်ြနလော်တဲဖြေမရဘူး နောက်ဆုံးကြတော့ဒီမေခွံပဲထိရောက်သွားတော့ဆိုတော့အောက်ချေနှတ်တွေတာမန်နှတ်တွေကမေးလိုက်တာနောကဆကတရာစ်ရသတရက တဏ္မာပုဂ္ဂိုလ်္မာပုဂ္ဂိုလ်ဖြေနိုင်တဲ့မိဂွန်းမေးมาဖြစ်မယ်ံးນာူတိအကေ့ဆိုဆ မေခွန်းဟာအကယ်၍များဖျားမပွင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမေခွန်းကြီးရဲ့မေခွန်းအစ်姉ကပဲရက်နေမှာပဲအဖြစ်မှန်ထွက်လာမှာမဟမြတစီရော်တဲခကမအမထွကက့ဗုဒ္ဓသဝင်သစကြားမှအဖြစ်နနဲ့လူတိုင်းများျားဒအသိသမေခရှိခင်းမှရှိမ်။ အ so ဲ er ့ဒီမေကုန်းကဘာ၄တုံးလို့ဆိုတော့ s a m p i n g တဲ့အဲထဲမှာအကောင်ဆုံးလက်ဆောင်ဆိုတော့ဗာဖြစ်မလဲ။ဟောဒီမေကုန်းဗာဖြစ်လောက်တုံးဆိုတောလတုတူဦးီဆပေကကတရိမတကအပေက်းေော်များလာသေတ်နေ်။ ပ <person> <TP> <ASTB> ေ beem beem းရ간ရတယ်ဆိုတာတွေကအများကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ပေးရတဲ့အထဲမှပေတပကောင်းပကကောင်ဆုံးလမကမလပနတလပပေလုပသတတွနတနတခလဆောင်ပာမျရှိမပ ပေရာကိုလ်စပေလိုပောကြ။အေးဒနာဆံးလေးတွးလိုရ်နစမျိုးမ်ထားိုလိုတယါနိုာလူရာပစးကိုလည်းဒာလို့်နပတ်၁လူရာပစးတွပစ်တုေကိုဒါနာလို့ခေါ်တယ နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီလူစရာပစ္စည်းတွေကိုလူစေတတ်တဲ့စေရဏကိုလဲဒါနလို့ခေါ်တယ်။ဟောဒါနဆိုစကုံးလေမှာတိပ္်နမျရှတာ့မတတကိုလူရေလု့ဆာစေရကိုလူာမဟု်ဘကော့လူစရာပစစကိုလတနံတာ်စကား ဒါနအလှူဒါနကိုဋ္ဌတော်ဘေးလှူတော့ချက်အဲ့ဒီစကားရမှာလှူစရာကိုလှူတော့ကြောင်းလို့ဒါနကိုလှူတော့ကြောင်းလို့ဆိုတာဒါနဆိုတာလှူစရာပစ္စည်းဝတ္ထုကိုလှူတော့ကြောင်းလို့ဒီလိုတတကအတစပတာြော လှူလိုက်တဲလတတ်စစွအာကံတရာသည်ရရဲーー့ーーーာမှာချာခင်စည်စပေါျားခြင်းတဲ့ုတယာလု့နေမှာ segala ဆက်သွယ်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီဒါနရဲ့အဓိပ္ကိုမသားတယတဲ တတဆောင်ပေြစ်ဖြစ်ပေးကြတယ်ကမ်းကြတယ်ကို့ရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုအများအတွက်စွန့်ကြတယ်အဲ့ဒါလိုကို့ပစ္စည်းကို့ရှိကပေပကမ်ောကျားစွာအမျုးမျရှိတေကြေပရိပစစာပရိမြပရှတပရှိ်ပာများော အဲဖုန်းကီးတွေကြော့လှူရဲဆွေအိယ်ကိ်ဗောတင်င်းလူရဲလှူကြော်းလောလပေတာကအဒီစ္စ်ေပေးတအပနှမရှိန်နော်တစ်ကြတော့ာတော်မဟ်လာပညာဓာတ်အသိပညာြတ်မတေးတဲသူကအောင်ပောပြတ် အတိညာဖွင့်ပြအောင်ဆောင်ရဲပေးတယ်ဒါလည်းပေးတာပဲပညာပေးတယ်အတိညာပေးတယ်ကျမ်းစာရေးဆောင်းဆောင်မှုပေ်စသဖြင်ပေတများရှ်ပဲစစပေတာအသိပညာပေးာပေးဟာကကောင်းတယ်လမေများများစွာရှိတဲ့အထက်တူတူဲလာ ကြည့စပနဲ့ပညာပေတနှ်ခတပဲစစာလာပကောင်းလဲဒါလူလောကမှာစဉ်းစားတိုက်တဲ့ဟာတစ်ခုပဲဟုတ်ခဲ့လားတမန်နေလို့ရှင်တော့မစဉ်းစားမြင်ဘူးပေါ့ဟေးစัจจနာနာအလေးနဲ့ຖ້າလို့ရှင်ဗာပေးတာပိုကောင်် ပြညာပေးတာပို့ကောင်းတယ်ဆိုတာဗာပြလို့ကောင်းတယ်လဲဆိုတော့နောကတ်ခုထတ်လာမ်ဟကကောင်ကြတောမတအကောင်းတယ်ဆကကြီးတာလဲတဲလူဘကြီလာပေးလူဘကကြီလနမိုကြီးရမယကောင်ပြုနေတဲပုံစံကြီးနေ လတဲ့ပုဂ္ကကြလာမုရတဲပုဂ္ကကလကောင်းတယ်ဆိ်နတိုက်တမလဲပအေတေရာခစစကြပေးပေလူအတွက်လာူအတွကကစးစားကြည့လကနော်ပ်းတပေးလိုက်တယ်ဆလို့ရှိ်ဘသူမှအတိုက်ရကျရှိသားလဲ ไปเเละลูกกะปาต ဥပမာမှာပစ္စည်းဥစ္စာတခုပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူကသူ့ဆီကရော့သွားပြီဟိုလူကရလိုက်တာပ စ oh yes, yes. ားစရာမရှိတဲ့လူကိုစားစရာပေးလိုက်တယ်။ဟောယူတဲ့လူကရမတော်ဘူးလား။မရပါဘူးဗျာ။နေစရာမရှိလို့နေစရာပေးလိုက်တယ်။ယူတဲ့လူရတော့။မရပါဘူးဗျာ။အသည့်ပညာမရှိလိုသည့်ပညာပေလတ်။ရလကိုပေလိုကာပေခဟပြီလူကကျပြုသလားူလူကကျပြုသလားဆင်ယူတဲလူကျိုပြုတာော်။ ไอ้ဒီဘက်ကတော့ကြည့်ပါမော်လှူတာကုသိုလ်ရတယ်ကုသိုလ်စွာအသာထားလိုက်တော့เนาะကိုယ့်စီကအရင်ကုံသွားတာတော့တေးကြတယ်တကယ်လက်တွေ့ခံစားရတကလလရတရလလေဒီာမှကှပြည့ပလပပန पीसीरु သူ့ பே ရဘယ်ဟာပို့ကောင်းလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီဆန်တစ်ခု ਨੇ ဆုံဖြာแกအဲ့ဒီမိန်းကုန်းလေးကိုလက်တွေကမေးလိုက်ကြတာအချင်းချင်းမေးလို့အဖြေမထွက်ဘူးသတုမာရဏမကြီးတွေသွားမေးလဲအဖြေမထွက်ဘူးတခြားမင်းသွားမေးတော့လဲအဖြေမထွက်ဘူးအလုံးစုပြီးတော့ဘုရားစီသွားရှောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားကဖြစ်ပေးလိုက်တယ် ဒီ i င်္ဂလုံ s လေးက l e အာလုံ a n ိတယ်ဗမာပြည်ကဗုဒ္ဓဘာသာတွေဒီမကြဘူးနိ ဘာပဲပေးပီးပေးတာတွေအားလုံးကိုဘသူကနေပြီးတော့အနိုင်ရတော့ဘသူကနေပြီးတော့အုတ်ဆိုးထားနိုင်တကိုပေခအဆထနိုင်အဲထခပညာ်းပါပနေမှာဓာလခအန်နေကြတအလပါ တရားအလှဒါနဆိုတာနှမျိုးရှိတယ်ဆိုတာနည်းနည်းခွဲပြီးတော့ကြူနံပါတ်1ကအာမိသဒါနအစာဥလူစာရာပလူလူဝတလလှလူလလူတာတွအာလုံပစစညတူမျာအာလကအာမသဒါလုခအတခအလအောင်အထဲမရှိဘဲနဲ့ ဒုတိယခုအတိညာံပေးတယ်ဓမ္မအတိပေးတယ်လောကအတိပေးတယ်အဲ့ဒါလိုအတိညာနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုဖြန့်ပေမယ်ဆိုတနဓအကင်ထညရှိတမဟု်ဘူးအကိုပေကိုဖသာကပစစညးထုရတာမဟုတ်ဘူအတိမရတအဲ့ဒ นักคู่โหနှိုင်းရှင်ไล่มั้ยဆိုလို့ရှိရင်တပ္ပဋ္ဌာဏံပေးတာတွေအားလုံကိုပပေပေးပစ္စ်ပေးပေးအာလုံးကအနိုငရုံဘရာကနေအ်စီာုံလင်ဓမ္မာလခေါတဲအလကအရပတ်ပညာလနိုရပ်လုပြော် 衲တသေကတောမ်စးကဒင်နသူ့ခသွ်းြ််လို်ါနာကဒအလံးဟပု်ထားနို်သည်လေဓမ္နကဘ်မ်ဆးလဲဆိ်းစဉ်းစရမှ်မစ်စရှင်မသန်ေပြီ်အက ဓမ္မပရအထက်ကရာမှာအထက်ကရာဆရာကရှင်းထားတာအချက်နှခပေထအခနခုကဘလလဆနာကာတလှမှုတမှုလုနေကတတွောလု့အသိဉာမှုပါမှသိပေးလုအသိဉာထာတဲပါမှအခေခပီးတေကာတဆက တရာမနာယကြလတွေဟလုနေတာတရမနရရလုနိုင်ဘူတ့ဒကြောင့ကပအ်ကြရပြောင်းဒါတခုမှတထာပုံတတကရာရာရအပြေးတာပိစိတလောက်လလတအတးပခနခြင်ပတားပွဲကြီးတွေခင်ပာ့ อติญญังကိုပေးလှူလိုက်တာဓမ္မအတိကိုပေးလှူလိုက်တာကပိုပြီးတော့ကောင်းတယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့ကောင်းတာတုံးလို့ဆိုတော့လူတွေဟာတရားနာရမှဒါနာတရားတွေဖြစ်လာပြီးတော့ဒါနာကောင်းမှုသီလကောင်းမှုပါရနာကောင်းမှုဆိုတာတွေဆက်လုပ်တာ။အဲ့တော့ဒီဓမ္မဒါနာဆိုတဲ့ဓမ္မအတိญญังကိုပေးလှူတာဟာဒါလုကဖပေါစေသ်တွကြု အောင်ဆုံးလို့ပြောရတယ်။ဒါကအထက်ကရာဆရာကြီးကရှင်းတဲ့တစ်ချက်เนาะ။ဒါဖြင့်သူရှင်းတာကအခြေခံကြရတယ်ဆိအကောင်းကရညပီပြောတတ်စ်ခခေခကြအြောင်းတခုပြောောတခုပြးလက်ာရိသေတနောတခုကဘာပြတော့လု့ အတိပညာဓမ္မဒါနလို့ခေါ်တဲ့တရားနာရလို့တူဦးတယောက်ကမှာတရားကိုရှင်းပြခြင်းရှင်းပြတယ်ဆိုတာဓမ္မကိုပေးတာပဲเนาะအမပေးဘဆိုလိုရှိရာပိေကဗုဒလွင်ဘ်ပုဂုမှတာတတ်မရနိုငးတဲုတမထေမြတ်တောင်ရှအတဖြန့်ဝေမှုဓမ္နကိုလကခံရှမှာော်တ်ဖြစ်တာ ရှင်နေရှင်ာရုတ္တရာရဲ့အလောင်းဥပတိာပကးအမတလိုခင်းရားိုုရှာရာရကခမာထိုခေကခိဆားနေသနိဘမှာနာ်ကီးတဲ့စရဆိုတဲ့ပက်ီမှာခီးတောပုကလုသူစီကပညာတာေတင်လက်တ် အဲ့ဒီသင်ယူလိုက်တဲ့သူစီကပညာတွေကသူလို့ခြင်းနဲ့အကျိုးပေးနိုင်စွာမရှိဘူးပေးနိုင်စွာမရှိလို့တရားဓမ္မကိုလ သာသနာပြုတွေဆီလွတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာပိသဝကီတွေထဲမှာအငဲဆုံးဖြစ်တဲ့ရှင်အသ္သိကတပတ်ပြန်ကြော့ပြီးတော့ရောက်လာတယ်ရာဇခိမတရလောင်းတာပိုနဲ့တွ်မြလိုတပနေထသခစိတတတရှတဲပုဂ်မျ်နာအနေထာ ကိုဣန္ဒရေအမှုရာနဲ့တရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာအနေထားကိုဣန္ဒရေအမှုရာလုံးဝမတူခြားနာအ깨ခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတိတဲဟုတ်ကဲ့လားရှင်ထဲမှာအေးချမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှင်ထဲမှာအေးချမ်းနေလို့ရှိရင်မျက်နှာမှာလည်းလာပြီးတော့အယိတထးနအရပူနေလရလမျနလာပြနေတ အေဂျင့်မှုရှိမရှိတရားသူတရားမြတ်ရှိမရှိဆိုတာသူရအမှုရာကြီးတာနဲ့ပဲအကဲခတ်လို့ရရှငအမြငလိုက်သူရများစွာဒပနနထာကိလိုကာနပဲသူာသတမြတရိမစမပြသအအနောကနေပြောလိုက်ပီမေ် ဘုရုပ်ကိုဥတည်ပြီးတော့သင်္ဃဝထာလဲသင်ဆရာဘသူလဲဘာတွေဟောလဲပေါသူသိကျင်နာတော့ဘာတွေဟောလဲသင်ဆရာရဲ့အယူဝါဒဘာတွေလဲဒါသိကျင်နာဓမ္မဟု share လောက်ခိုင်းတာပေါအေးရှင့်အတ္တဆီကသူသိတဲ့တရားတို့ဟာယဟန္တာဖြစ်နေပြီမယ်လို့ထိုးချိမ့်မှာဓမ္မစကြာတို့အနန္တလက္ခဏာတို့လောက်ဖဲမြတ်စွာဘုရားဟောသေးတာ ਨੇ တူတယ်နော် ဟုတ်တယ်နေမြောင်များဆိုတာမထွက်သေးဘူးဒါနဲ့သူ share ရအောင်လုပ်တာဘာလို့သစ္စာ၄ပါးပကြတသစပမဟအသစကိုပပောလာယေရတပပတေတတုတထလမြနခပလခရခခငက ရှိဟောင်းဌာနတစ်ခုမောဇာတို့ခင်ပါဂုံးတို့မှာ2ဖို့ရရှိတဲ့ပြပိုက်ထဲမှာဈိပြပိုက်ရွှေပြပိ်မှာဒီာလေရေထတွေ်ပပြေမာဒီကထာလေးပထုံရောလာသရမဟတပ္ပာဟေတနဟေတုတထာကထေေတောတော်ဧွန်ဝါဒီမာသမဏော မျက်စောပြာဟောတဲ့တရားကိုဂါရလေးတစ်ပုဒ်နဲ့အချင်းချုပ်ပြောလိုက်တာဆုလူရာကအเจ้าညွန်ဖြစ်ကိုာကောကိ်းောတ်။တချုပသာလိကာချုသာက်းလိောရှနေလကျရနေတ်အเจခရကျချတလီကိုပြောလိာအလေိုသိမခအလေပြောလက်ာနဲ့ သာရှေ့အောင်လုံးလိုက်တာပဲသူသိတဲ့ဓမ္မကိုပေးလိုက်တာအဲ့ဒါဓမ္မဒါနလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီဓမ္မဒါနကိုလက်ခံရိလိ်ခရသာပမ်အလောင်းဖြစ်ပာအာပွသွာအာွင်သားာ့သွာတအမင်မာပော်ွာအမင်မှန်သွားဖြတဲ့ာအမြငမာတဏှာတခုပြော အမြင့်မှနသားပြီတန်လျက်ခင်းသွားပြသောပ်မစသေ်အမြင့်မမှန်နိုင်းလျက်မခင်းမမ့ပသက်သောတ်ဖြစ်မှအမြင့်မှန်ပြီးတောန်လ်ခငာအေကြီးာတ္တဆီကဖြန့်ဝေလိုက်တဲမမတ်နာကိြညီရှင်သရိပုတာမထေရမြတ်တိထူချတဲအတိညာဉ်ကိုရပီနော်ဆုမှအက္ခတဝကာ်တေပါရပြီး သာသနာတော်မှာအမြဲတမ်းမတံပိုးရှိတဲ့ပုံกฏတော်ကြီးဖြစ်လာတာတဲ့။ गे တာဖြင့်신따리ဗုဒ္ဓရာအသိဉဏ်လေးရာ့ောငမ္မပေးတာအသစအဲ့ကောင့်အကျိဖြစ်တွနးသွားတာကအသစီလား신따리ဗုကူလကကျပရာတ်ထာတပေသအတွက်မုတ်ဘူယူသူအတွက် ဟုတကဲ့ဒြင်အလည်းပဲယူတလူကရတာလေေးလပါသွပြေကိုယ်စီသူများပေးလိုက်တာကိုူတလူရတာတေကာပါ့အခုိုရာပလသ်အတာပသူအတွက်အဖြစ်ထနတဲ့ူသူအတွက်ကျိုးဖြစ်ထွ်းာကိုစံထာပီတော့မြတစွာရားဆုးဖြတ်တာဒီစက ဘချောင်းဓမ္မဒါနကမြတ်တယ်လို့မိလိုက်လို့ရှင်ဥပမာမယ်ရှင်အတတ်သိကရှင်သာရိပုတ္တရာသကတလလို်မဲ့ဆင်ဒသငမဟင်းခင်မစခငလလပေကဆလိုက်မဲ့င်တစာပရမှပါသူွရအကပမုကဒီလ်ရှ်သင်ကနကးပြုမုကလ်း်ရှ် သောဥလှူလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအသောဥရဲ့အကျိုးပြုမှုကဒီလောက်ပဲရှိတယ်။ကြည့်ဓမ္မဒါနဓမ္မကိုရတဲ့အခါမှာအကျိုးပြုတာကတေရလသ်သိဉလရားာန်ထိအရောသွမအလှူမားတ်ဒကောမု့တပ္ပတလိပြေလသနဲ့ယူသ ပေးသူနဲ့ရသူအဲ့ဒီနှစ်မျိုးတည်းမှာရသူမှာပူပြီးတော့အကျိုးဖြစ်ထွန်းသည်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မဒါနကပူမြတ်ပါတယ်လို့ပြောတာနိုင်စာလို့မရဘူးเนาะနိုင်စာလို့မ တရားနေဗ္ဗံမဲ့ဖို့ရနိုင်ပါမလားရနိုင်ပါဘူးခါနိုင်ဘူးအဲ့ဒီဘုန်းကြီးဟိုတရားပြလို့ဓမ္မဒါနအလှူလှိုငလအဲတသသှင်တလတ်နိုကောမု့တ်တလြောတဟေရာာခွပြတဲ့မဲခုတကောပိုနပနိတဟက ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မဒါနလူတိုင်းသုံးသုံးနေကြတယ်။တပ္ပဋ္ဌာနံဓမ္မဒါနံဇိနာလှာဓမကမျကဆုးလပြနေကြတာမြ်တယ်လစစာမဆရူသူနဲပေသူနဲ့ယူသူမှူသူမာအျတအစမရှိလောအောင်ညံ့ညတလိုတလပြောအကျိရှိတကြဆုံးဖ် အဲ့တော့မျက်စောပြန်ဟောတဲ့တရားကတကယ်ကို reasonable ဖြစ်တယ်အကြောင်းအကျိုးအမှန်တမ်းမှစီလျောတ်ဘလလှပီတွတွေ့ဖရးတာလမလကနဲ့ကောင်းတကကជីជីဖရားတာလုသာမှိဘူမှန်ားလုံးနဲ့မြ်တယုက်နေကနိ်လိရိမရိ ฌานเนธรรณ์ကိုခန် friends, းစာ food, century, းသုံးဆောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာအဲ့ဒီခန်းစားသုံးဆောင်ရမှုကိုအကျောင်းပြုပြီးနိဗ္ဗာန်ရရလို့ရှိပါမှာလားရှိပါပါဘုရားအေးဓမ္မကိုရလိုက်ပြီဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်ရတာတည်ချာသွားပြီဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဘုရားဟောတဲ့တရားဟာအရင်ကြာကြာဟောတာကြီးပဲဘယ်ဘက်ကလှည့်တွေးတွေးမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကြီးဟာအမြဲတမ်းမချင်တတ်ဆရာရှိတယ်လိဟင်းသွားတယ်ဟာသွားတယ် ပြောစရာတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲကိုမသိသေးရင်တော့ဒါလေးတော့လိုးနေတယ်လူထင်ကောင်းထင်ဟေကြမြတ်းကအပြေလေပေးလိုက်တာသဗ္ဗတမတာဏနတသတာပောတွအာလုကိုပပေပတကီလ်ဆော်ပဲပေးပေးပည် ပေးချင်တယ်ပေးเสียအားလုံးကိုဓမ္မဒါနဓမ္မကိုပေးလှူခြင်းကတည်းလဲစိဏ္ဍိအုပ်ဆိုးထားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုခေါ်တာ။ဘာရှုတော့ကခေါ်တောဆိအကျိုအမြတ်ရှတောကခေါ်န်ကိကတုဆိင်အကျမြကနရကတနုးဖြလ်းစကိုတနုးဖလည်းုပမတူနော အခုဟာကလက်ခံရရှိသူမှရလိုက်တဲ့အချိုးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့တန်ဖိုးဖြတ်တာပဲ။ပေးတဲ့လူနဲ့တန်ဖိုးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးလရရှပုခစာတဲ့ျကြညပတောုးြတတယမောတစရှသွာေက််သမေးတယ်။ ဘာမေးလဲလို့ဆိုတော့လူမစိတကခံခိခမျမျရနက်เสียอ่ะจินตนาเสียวงเချ်ติခันခောเบขันษา် လူတွေမဟုတ်ဘုနှစ်တွေမှာလည်းပဲခံစားချက်ရှိတာရတလို့ခေါ်ရတဆိုတာจินတ်เสียเนี่ยเตလို့สวยစိမတ်เสียสမှာรပြီတာ ยีได้ขาย่ออย่าทําไม่ใช่กุลาใช่ครับเอฮัตตระตะยีเสียม้อเสียตู่เนี่ยอนนใจเตียคว่ําตองยีเสียเลีย တရားနာမှာကြီးရမှာမဟုတ်ပါဘူးလူပြက်တွေပြက်နေတယ်သွားပြီးတော့လူရှင်တော်တွေပြောတာသွားတားထအောင်လည်းကြီးရတာပဲเนาะအဲတဟာเนี่ยကြီးနေရရင်လူတွေကလည်းခြေနဲ့နေတာအဲ့ဒါလည်းရัต္တတစ်မျိုးပဲနောက်ပြီးတော့တူးနဲ့တူး ခင်ကြရဲမင်းကြရဲတန်ရုံစင်ဖြစ်ကြရဲဒါလည်းရတ္တတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒါကိုတိန်ကာရရတ္တလို့ခေါ်တယ်။ရှင်ကပြုးရာော့ဟတာရတ္လိုခေါ်စာပနပီးာ့ရုရှိသေ်။ရဒကကြုံနေတဲပုဂိုတယောကကိုအမီတလိုကာ။ရှ်လေးမာပီတောပြောကြတ်တဏလက်တာတလိုက်တာ။အလ်ပွဲကြညပီောလူတွမျက်ကျတဲ့လူတော်ရိသေ်န ရှိတုံးကဇฏิခင်းပုံနာကနှိပ်ဆက်မင်းသားမင်းသမီးနှိပ်ဆက်ရေလူတွေကသဘောတူကြအဲ့ဒါလဲအရသာခန္ဓာပဲခုခေတောအဲ့ဒါအရသာမခံဘူးတဲ့နေကိုရီးယားဇာကကြည်ပြရသာခံကရုဏာရတတ်လိုခါတယ်တနာเတနာတ်တကစာသာြီလူလိုကတခ แมรีมีพကาการตค่่าเม่เာรကလေးบอกหละรัตตะตคู้เบ้เนาะนาวซัลั้นนี่เเรมฉิจัญญันท่านั่นจ้างปะเละหลุจ้างสอมะบ่าหูละป่าปะเเละเนี้ยหลุจ้าง ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုချမ်းပြတာတွေကိုလည်းလူတွေကကြိုက်တယ်ဒါလည်းရတ္တတစ်ခုပဲနောက်ရေစွန်းတတ်တိရှိတယ်သူရဲကောင်လူကကော်စရာကိုကမကော်ဘူးတိမတကောင်းတ်ဟောသူားလို့ှင်လဲပဲတတ်ရိတာပြလိှင်လလူကသဘောကိ်ထမခံရတ္တရှင်စှ်လဲ त တ္တမျိုးပဲ now အောဆရာတွေတွေ့လို့ရှင့်ရုပဲကောကတကရသတစပဲပုြင်ဆိုသနထောကေသတပုြင်ပြောရင်ပြောရင်ပြောတရတလာူခင်လနောက်ကမုံအနောကောမုံတာလေးကိုတစရရအရသတလလကမာမြောငများစာရိဟက တပြင်းရတ္တာရိာသိတ်သည်မှာခံစားရတရတမို်ကကောင်းတယ်ဒငအချကောင်ိဲ့ရတာကဲထလလကှုတွေ့နောိတမယ်ရတ္တာကောင်ဆုံးလရတာဟကောင်ဆုံးမိဂ်ခမိမိါမမြစွာရကဒမိေးလိုက်ာေပ္ပရတမတ္စိနတိ နော်ဒါလေးကိုမှတ်ထားဦးတပ်ဝရတံခံစားရတဲ့အယတာမှန်တဲ့မြာကိုဓမ္မရတောဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယတာကသာလင်စိဏတိအနိုင်ရစ်လို့်ရတတရနောကွယမှရှထွေးမှုတွေပူလောင်မှုတမျာပါလာ။ျမှုဆမရှိဘ တနာရတဲ့အချိန်မှလည်းရင်နာတာပဲရီးလာလို့ချင်းလဲကြာတော့မောလာတာပဲဟုတ်ကဲ့လားခုနကရတ်တာတွေဟာတေချာလိ ကမဋ္ဌာန်းထိုင်ရလို့တမာရီစွမ်းအားတွေကောင်းလာလုစိထမာကြနလာတသခတခုပသာပြောတကအပြုလုစိထချသအရကအရထခုပါလအာမရအာတတငမရှနိုင်တအမြတမခ ကစ no? ာတ်တဲမ္မရမျုးကသာနဲ့ဉာနဲရတာဲအားလုံးကိုတိင်ချု်ပြီးောိငပါတယ်ဆိုောတဟာကောင်းဆုံို့ဒီလိုပြောတာကောင်းလို့ပွဲသွားမကြည့်နဲ့တရားပွဲရောက်ာမ္မရကောင်းလို့အပျောပါးរីမလိက်စားဲနဲ့ จิตตาตัวပြီးတရားထုတ်နောကဲ့လားသာမန်ပုံပုံကြီးပဲဆိုရင်တိတူတွေမလုံးတော့ငုတ်တู่ကြီးတွေထိုင်းနေကြတယ်။ဒီလိုဲထင်ဘာအများကောငပြမထောကုတကထို်ပာမားยရိလေကေ်သူมရှိနေပတ်ာအဲမ္ရသဆိကောတကယ်ကိုမ်ဖို့นิพ အဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုတဲ့ကလုံးဝငြိမ်းချမ်းသွားကြည့်ပဒါစာရာတို့ကြောကပူမီတနဲ့ယူသွာလော်တ်တတ်တက်ကဆိုာရော်သွာတဲ့ချ်အထိအတလလွြသတမရဒ္နဲ့တွေးလိ်တဲခါကြတောမှပစာရာအူပော်ပြီးတော့်အငြတကတေးသားတာ်လာ ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတုန်းကသောကရောက်လာတဲ့ပုံစံကြီးလေသောကပြေပြောက်သွားကြတယ်။ဟောဓမ္မရတပဲ။ဒီင််မိမိို့စွမးအပည်ရှိသလောက်းတရကိုနလုံသွင်လသောကတွကကျော်လွးနင်ကရာကိုယိုင်ကလ်ပဲယင်ထဲကအပူတွေကဖယ်ရှာပြစ်နိုင်တဲ့တရားဟာတရားပဲလိုပြောလာနော်။ ဒီဓမ္မဆိုတာဘာတွေတုံးဆိုတော့တတိပဒံစတဲ့ကိုယ်ယင်ထဲမှာရှိတဲ့တရားတွေကြီးပွားလောက်အောင်လတတရားပောပခိတရရပက္ခဆုိုတရာာမရှိ်သားပီမအောင်မဲ့လေ့င်ယရှင်ကိုယမှာရမွေးမူပီကပမလေ့င်ယူရ ဟုတ်လားထက်လီဝင်လေးတွေဘုံမှာအာယုံဆိုင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ယူတယ်ကာယနုပတ္တနာကိုယ့်ရေခံစားမှုလေးဘုံမှာအာယုံဆိုင်ပီတောလေ့ကင်ယတ်ဝေနာုပတနာကိုရနေလေမှလေ့င့်ယ်စိတ်တပတနာဉာ့သာတားလေးဘမာလေ့ျင်ယူတယ်ထလာပီဆုရှင်တတိနကတွလာတဲ့တွြောင့်တတိထာလို်တာနဲ့ညကတိတိ တိလာ දී အတွက်ကြောင့်ဘေဟာအမှန်ဘေဟာအမှားဘေဟာကအကောင်းဘေဟာအဆိုးဆိုတာ꽌ွဲ꽌ပြပြကြီးတိလာဓမ္မအယတာတွေကိုပြည့်ပြည့်ဝဝခန်းစားလာကြတယ်ဓမ္မအသောတ တိတောကပြိ દે วะရှင်내มาปูနေတယ်ตောกปูราမခနလိေကိုတွာစနိုတာဟောဒီဓပောင့်မရလိာတတခโธကမစရမုလူတ အဲ့ဒကိ်းရဲမှုစိ်ဆင်းရမှုိတအပူរကိလည်းပာကငြိစေနိုင်တယ်တာ်ိသည်ကတဲအာတာတအာလုကိတခုထနိုင်ပါれလို့ပြောတာအဲ့တာ့က်ေမစဘရားဒကိပေးတာတတ္တမတ္စိနာတ်နေ််ခါိအမေတ််တက်လာနကလူာ စိတ်ရေပျော်မွေ့ရိာပျစပျောမွေ့မာလူာဘာပျောကြလဲဆိင်သာသမနဲ့ပျောတဟကသပသာမနဲပောတ်။ပစနဲပျောတ်။ပျောစရနနဲ့ပျောပျမျမိ်မလောကပါောစမျမျာ ဒီလူတွေอ่ะတစ်ခုยိုးตัวへနောက်တစ်ခုชาပြီးปျော်จ๋าปျော်เสียပြော်เสတယ်หน้ပီးော်เสียชาတယ်เญศีောင်းလို့်တွေ် အော် MB3 တချင်းကြွေလေးတွေကိုနားထဲမှာလက်ချက်ကလေးတွေထည့်ထည့်ပြီးတောအဲ့ဒါ်နင်မနုင်ဘပျောစာလေနတယခါတးမနီသွာတုိုယပါျနနကလေထပအက်ရှိွနေလိုက်တာမပျော်နေ်ဘေလလ်မြင်အောင်မက်အော သူတကူလုံးလှုပ်နေတာဗာသချင်းတော့မသိဘူးသူတော့ခံစားနေတာတော့အပြည့်ဦးနော်အဲ့တော့လောကမှာပြောစရာအမျိုးမျို နဆိုင်နစဒတီလို့နဂိတရတွေ ਨੇ ဒီလိုပြောကြတာ၄ရှိဒါရီကနောက်ကြတော့ညည်းငွေ့သွားအတံပန်နာကာတဲခကြသွာပြောမနေနိုင်အပြောစရာတမာသတို့တနေတဲခစာနေရတပြောရှ်မှုတွာညွေ့ပြောနင်ဘူုံကြီော့2003ခနှစ်က ဂျာမနီကိုသွားတဲ့အခါဂျာမနီမြို့ဘာလင်အခုတော့အရှက်ပါလင်ပေါင်းသွားပြီပေါ့လေဘာလင်မြို့မှာအင်မတကြီးကျယ်တဲ့ပကြီးတစ်ပွဲကျင်းပတာနဲ့သွားပြီးတော့ဆုံတယ်။ဂျွန်လာတဲ့အဲ့ကြီးကျင်းပ။ပ சி တူတို့ချစ်တဲ့ပွဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့လက်ပရိတ်ဆိုတဲ့ပွဲဥရောပနိုင်ငံတွေကအနေနဲရလကလနလာထလကလာတပေညာဆကလဲဘူးလိမိပတတကှကိိိမဲ့အလပရွမ ပြော်လိုက်ကြတာတခ c င်းဆိုတဲ့လူကဆိုခုံတဲ့လူကခုံပေါက်တဲ့လူကပေါက်အဲ့မှာပြော်လိုက်ွှင်လိုက်ကြတာအဲ့မှာအဲ့ဒီလူပြော်ွှင်မှ စိတ်ရဲ့ပျော်ရွှင်စရာတွေကိုရှာပြီးတော့ပျော်ကြတာတွေဘဲပျော်တာကကောင်းသလမြစွာဘုမေမြစွာဘုားကဖြေလိုတယပ္ပတိမ္တိစိတိတလကမာပျော်စာတွမမျှကိမတိဓမ္မလုပျော်ပဲ့ခြင်းကသာလည်စိဏတိနိတ်လု့ပတိ ဓမ္မနဲ့ပျော်မြူးခြင်းကြတော့အလွန်ငြင်းချမ်းတဲ့ပေါ့ဓမ္မရဲ့ပျော်ပွေးတဲ့နောက်ဆွယ်မှာတောကမာဘပိတလမာဘပငနလမလခလတပောလတနောတည့တလကာခုောနောတညသပောပအမု် គគីមារតាំងទៅជិះជីវ ारे តាຫມាត់កောင်းនេះតាញាលោកមិអេកគန်းសန်းមេតាຫມាောန်းសနမျိရှိគូតောင်းនេះទេបុគော်រាហ အဘဘယ်နေမလာဘူးဒါကြောင့်ဘုရားရတိအကောင်ဆလရနဆနသမကကုစရရကလုတထမုနကေသမမိကာုက မ <Glacht> ြတ်စွာဘုရာ c o o t လောရမယ်လို့တရားမင်းကြီးလာတော့ကတသခရာတအပသသတယ်တာပောလမလပတအမလထလုတာဘ ဒီမေးခွန်းကိုမေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားကြည့်တယ်အေးတို့မေးတာဒီလိုလဲဖြစ်နိုင်တယ် ကောင်းဆုံးကုញင်းကဘာလဲဘာကြောင့်ကောင်းသလဲဆိုတဏ္ဏကုံညာဘာကြောင့်ကောင်းသလဲဆိုမိငုံတတတသခသပ တဏ္ဍဗေမာမကုန်တယ်ဗာနဲ့မှကုန်တယ်ဆိုရင်ရတ္တမေရတ္ထဖူရာမှာကုန်မယ်ရတ္တမေကသာလင်းတဏ္ဍကိုအားလုံးဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မရတ္တမေရတ္ထဖူရယ်ဆိုတဲ့အမြင့်လ မြတ်စွာဘုရားကတပ္ပဒုက္ခစိဏတီးဒုက္ခတွေအားလုံးကိုအနိုင်ရလိုက်လို့ပါပဲ။ဘုန်းကြီးတို့တွေကတဏှာကိုမပယ်နိုင် အလုံးမကြိုက်မနှစ်သက်တဲ့ဒီဒုက္ခကြီးကလွတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုកုံအောင်လောအောင်မလဲဒုက္ခကိုကုံအောင်လောအောင်မလားတဏှာကိုကုံအောင်လောအောင်မလားတဏှာကိုကုံအောင်လောအေခကစခလကတမခတ်တ 産者 общем 田灣你要ร carre 著 Bondanao budaj anisu 甠者深 occurs to the cities of Rene VI and there are 1993 bucks 産者 Enfin wer 向 den, 彼得 Boyan, 俊上 ком excitedEt light to runnin 甧者 gesehen, Criw maintenant 甲地 Largoam IAy commissioned, <coughs> <coughs> <coughs> Quraam Iyaman stewardship he inherited from a r m a a ဘုရားဖြစ်တော့ရောက်တဲ့အချိန်မှာဥရန်ကျူးတဲ့ဇင်္ဂလေးကိုချက်အားလုံးကြားဝကြလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်ကြားရတော့ဆိုတော့အင်းဒီမှာဘုရားရုပ်ပွားတော်ပြင်ပကခစတအအနစပစကအစတိတနတထပစြောနက မြတ်စွာဘုရားပြိ ක්ෂ ာကဥဒန်းကျွတဲ့ကာထာလေးဘာကဥဒန်းကျွခဲ့တခကကကိ်ြစ်တလညောနေလဲရမတေရလိပမာစလခလိအကသ ပဝရီမြောင်များစွာတန်တရာထဲမှာပြေးခဲ့ရလဲခဲ့ရကျင့် đi ခဲ့ရဘုရားကနေဒီဘုရားရောက်ခဲ့ရ။ဘာဖြစ်လို့နတာရတွတတတပထတမေနတာကတကြစတစစာက မွေးလာပြီးရင်ဒီတိုင်းရနေတာမဟုတ်ဘူးကြံတဲ့ဒုက္ခတွေအတသလားဘပ ဟုတ်ကဲ့တလာပဲလေ gadget o r လာလဖြည်းဖြညလာာတာပ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကိုကဒုမကြာခဏနိုင်ရတယ်ဆိလာဘူး <laughs> ᬶ ᤚ ያ ከᰞስርቃዊቲ጑ ከაኢ ᔛዕ ᤄ ៨� synagogueም karena ᐁጠቡቃቅቃጃቅጃ, right? ዩ ሙ ် ስ ሮ ጠ ያ ዊለጅጃ, must have been raised the same way. Surely, it is not even right away. It is clear that the big характерJoanna is this speaking собой. He does not receive this false faith. My audition is not to do such thing, other people is lying, and t เอ็นดโลยีဖြစ်နေတာဘလို့စိတ်ပြည့်စရာကောင်းလေတဲ့ဒါဖျားစဉ်တတိတိပနပုပုထမွလာတာစြကဟအမိလုနာလဲထမွေနေလုနလလရလနဆတသအဖကဘ ဒုက mm -hmm ္ခတမှုတရာကပောတ္တတနတလူတာသတတ တဏှာကိုလုံးဝအဆင့်ဆင့်ဖယ်ရှားလိုက်တာနောက်ဆုံးရတ္တမေရတ္ထကိုရောက်တဲ့အခါတဏှာလုံးဝကုန်သွားပြီ။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကာထာမှာနောက်ဆုံးဘုရားကသူရလိုက်တာဘာတုံးဆိုရင်တဏှာနံခရမစ္စကာတဏှာကုန်ဆုံးမှုသူရဂုံနာကိုရတာနော်။အေးဘုန်းကြီးတို့တွေကရှိတာလေးကုန်သွားမှကြောက်နေကြ။စန္ဒာကျတော့ရှိတာလေးကုန်သွားမှကြောက်နေရ။ဟော ညသေ totally ာဗျာတော့ဒီအတွေ့တာတဏှာလေးကိုကုံလို့ကုံသွားတာလေးရတာကိုပဲသူ့မှာတိတ်ဝန်တာရှင့်မြပြကူးရြလတဏခရမတခရတတကဆမုဆကဆစတတ်ပတရကအကံရကပီဆိခကအရကပီလပြော အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီအဖြေကိုပေးတာလောကမှာအဆုံးတတ်ဒုက္ခတွေကိုလုံးဝချုံငိမ့်ဖိုာကိုပမာတကမပ်နို်သေသမျတနိဗန်ဝနေဦမာပဲလဆ်ပြောခတဲမိဂွနကစနှကာအဖြရှာခရတဲမိဂွ်ေပဲ If therapy price price, it precisely gives us our Dorts points to make the six?.. If we are never living in case those in the middle must agree to us. ف counties were good, so that we want to know they good humans still and weak. t a y s our t o n t e e r s and young people's quios Bunny loves us and gives us the old 먹는 a част enquanto and wonderful people. I have we have pissed left. We have no lokability Taliyana and Mahaney rat, 8 ဘုန်းကြီးတို့ရေလည်းဒီကနေ့ဒီအဖြစ်၄ကိုမှတ်သာထာိပကနေှ်သားထားပြီးတော့ဘာ၆ဓမ္မဒါနသညအမမျာုံြစတယ်လနရအျပြုမှုကဉာနတ့ဒါနရဲအကျိုြုမှုတွေတားနအရတာတသလား လုံ့ဝဒုက္ခခတ်သိမ်းခင်းငိမ့်ပြီးယင်တဲ့အေးမြစေတာဖြစ်လို့သူကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ပျော်မွေ့စရာတွေရနောက်ွယ်မှာကြံစည်တာတွေအများတတက်တလတတပမေလုံ့ပမပြမရမဖနောဆက ဒခတပြဒနာတွေအားလုံးကိုငြိမ်းချင်လို့ရှင့်အတွေ့အတာကိုဖޭရှားရမဟကမကမခ့တမခကကအဲတနောဆုံးမှဒုဋ္တတွေရဲ့ဥဋ္တိချက်ကဘာလဲဆိုရင်တဏ္ဏကုံလို့ပဲအဲဒီတဏ္ဏကုံသိသညမြတသတတလြဥပတဏ္ဏဆတကုံီဟာဟနေဟား ဒုက္ခမျိုးစုံထဲမှာရှင်းလရတဲ့ဘဝတံမြာွတောက်ေိဗ့္အငိမ့််ကေရရကြမှာြောင့်တဏ္ဏကုံေို့တွေ့ားအာထုတ်ကရ်လို့ကးူ်နိေကုန်တညာပို့ရအ တတဝမြားစွာတတဝမြားစွာမေးရန် ग्वा မေးရန် ग्वा ချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေတတဝမြားစွာတတဝမ သောင <autocluticata> ္ irmã, Joveza, းဖြ göma, ံမ <cans> ောဟနဉာဏ်ဉာဏ်ကြပါစေပေေတ္တာရေချေေေောဟနဉာာေ ໂລຍາສັນດະປິວາເສໂລຍາສັນດပေຕະມຸຫະຕາ အသရမရာတိတိဘာဝနိဗ္ဗာန်ရတုတာရောတံဘောတရံလောဘဒောသမောဟဆိတ်တောက်ကျင်းကြောက်ကြီးအတရားစေကိုဘိဝိတဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရအနာကြရကုနောြောင့်ဝိတတ်တဝပူစာစ်နောက်ကလေသာိယတော်ဟုသများတိုသည် သမုဒ္ဒဝိဒ္ဓပိဉ္ဇဘယ်တွင်ရေမတင်တဲ့ကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်ပေမယောင်ပေဖြောက်အပ်ကုန်သည်ဟွန်တူစင်စမွေဖြစကြပါစေကနအစမအူလကာနာခင်လက်းသခြင်လ်ရှင်းထသောဒိါုနကလေသာဟုပုခသ်းခြရာစဖြစပေထသောနိဗနနိဗဟုခေအမြုတော် တရိုတရားချ िख င်စိတ်ကောင်းဝิญญาသူတော်စင်များတို့သည်ယန္တူပါရမီအစစမြင်နေမြင်၍မလင်ပေါသေးဆရောက်တော်မူကပစေကုနတည